دوستان عزیز نازنین امیدوارم هر جوی دنیا هستید دلی شاد مغز جامون و تنی سالم داشته باشید دوستان فردا یکی از حساس ترین و سرنوشت سازترین دوست های این مبارزات این دوره مونه فردا نیروهای طرفتار رهبر نیروهای طرفتار خامنه ای از مردم خواستن که در راه حکومتی شرکت بکنن در نماز جمعه این به این معنی هست که نیروهای های سرکوبگر همشون قسمت اعظمشون در نواز جمعه هستن و بعد از نواز جمعه قرار خودنمایی بکنن. این هم فرصت هست هم تهدید. اگر بتوانید همزمان با نواز جمعه در سطح شهر باشید این فرصت بسیار بسیار است به دلیل اینکه نیروهای سرکوبگر به دلیل اینکه با هم در یک مرکز جمع شدن قدرت سرکوب رو ندارن؟ ولی اگر نتوانید این کار رو بکنید نیروهای های سرکوبگر که بتوانند نیرو هاشون جمع بکنن مثل مبارزات دوره قبل که بعد از یک دوره کوتاه مدت مبارزات مردمی با یک نماز جمعه با یک راهپیمایی حکومتی معمولا سرکوب رو شروع کردن این دوره هم همین شکل خواهد بود به دلیل اینکه این دوره از حرکت‌های مردمی بدون رهبر بوده یعنی رهبر مشخصی نداشته، هدف مشخصی پای این راه ها نبوده، امکان سرکوبش بسیار زیاده. اگر فردا رو بتوانید همزمان در راه ها شرکت بکنید، از این تله تاریخی، از این بحران تاریخی رد میشید و احتمال پیروزیتون بالاتر است. امیدوارم که فردا با آگاهی و مناسب با خبررسانی مناسب تون در زمانی که نیروهای دولت سرکوب گردن، یک جا جمع شدن در نماز جمعه جمع شدن شما به تمامی سطح شهر رو در اختیار بگیرید اگر این کار رو بتونید بکنید مطمئنم پیروز میشید و اگر این کار رو نتوانید بکنید یکی از نقاط ضعف خواهد بود و احتمال شکست این حرکت بالا خواهد بود با امیدوارم که فردا در همون هایی که نیروهای سرکوبگر در نماز جمعه میخوان را پیمایی بکنن شما هم به توانی ست شهر رو در اختیار بگیرید با امید پیروزی شما کاری از دست ما بر نمیاد به غیر از اینکه از دور به شما نگاه بکنیم و قرطه بخوریم امیدوارم که موفق و پیروز باشید